Ahojte, dneska vám trošku viacej poviem o Metzeler Karo Street, pneumatikách. Sú to také pneumatiky aj na šotolinu a poviem vám moje skúsenosti. Ako prvé by som iba chcel, že toto nie je žiadny test, to sú iba také nejaké moje skúsenosti a veci, čo sa nestali s tými pneumatikami, samozrejme môže sa to líšiť od každého jazca, takže berte to trošku s rezervou, ale môže to slúžiť aj ako taký tip pre vás. A pneumatiky Metzelerie Karo Street, uh, nemili si to s Karo 3 alebo s Karo 4 vzorkom, uh, ten je viac taký do terénu offroadový, tento Karo Street je práve na cesty s tým z nejakým príležitostnej šatolíny. Uh, mám už asi čtvrtú, no, dá sa povedať, že tretiu sezónu uh, tieto pneumatiky a už a druhú sadu som vystriedal. Bol som na nich aj v Maroku a zamial som mneso veľmi dobre, ale poďme sa na nich trošku bližšie pozrieť. Uh, majú taký asymetrický tvar tieto a uh, uh, Je to vlastne urobené preto, aby sa veľmi jednoducho dalo blato uh, odstriekovať, aby sa tam neukladalo alebo uh, nelepilo. Uh, oni sú urobené tak, tieto výčnelky, že sa striedajú uh, väčší s menším. Uh, aby samozrejme asi inžinieri z Nemecka vedia prečo to tak urobili. S tým, že po krajoch zúžuje a po krajoch už je po iba táto guma. Aj to je vlastne preto, že keď ste v náklone, tak v teréne alebo na šotoline, určite neučtenete vo veľkom náklone, tam práve potrebujete tú gumu. To znamená, že na nejakých horských príchodoch tak je to zase veľmi dobré, že máte tam tej gumy na tých krajoch pomerne dostatok. A ja som s tým jazdil aj šatolimi v Chorvátsku, šatolimi v Maroku, a jednoducho tá... Aj tá akcelerácia, alebo samozrejme aj brzdenie prednou brzdou na tých šatolinech je veľmi dobre práve pre tieto, pre tieto výrezy, ktoré sú celkom pomerne veľké a sú aj celkom také ostretie hrany na tom, to znamená, že celkom pekne tu Čo sa týka nejakej tej stability, keď človek zatača v tej šatolíne, tak takisto s ním nemám problém. Dokonca veľmi, veľmi dobré, čo som si všimol, čo na iných pneumatikách som nemal takto, tak veľmi dobre držia, ak je napríklad na ceste trošku jemne štrku, takého, takého malého. Tá motorka sa iba kúsok posunie, ale hneď sa opäť chytí. Pri iných vzoroch, napríklad toto som také nemal, tá motorka išlo veľa viacej do toho šmíku, keď som napríklad až v zadním kolosom skúšal. Čo sa týka cesty, tak dá sa s tým jazdiť aj naozaj, že dosť veľká píla. Teraz napríklad naposledy Červenohorské sedlo v Čechách, tak som si to naozaj užíval a vlastne sme to, som to zobral vlastne až po kraje. S tým, že dokonca som skúšal, že kedy sa odtrhne, tak v veľkých vrácakoch, tak som tomu sa snažil trochu viac pridať. A som sledoval, či sa pustí trašná kontrola, a že kedy sa už odlepí a tá zadná pneumatika pri tej akcelerácii v zákrute a veľmi dobre držala. Takže ako náhle sa tá pneumatika ohreje a ako náhle sa ohreje, tak veľmi dobre drží na tej ceste. Toto zase klobúk dole naozaj. Čiže za mňa je veľká spokojnosť, taká univerzálna pneumatika na také bežné šotolíny. Samozrejme, vo veľkom teréne, tak pochopiteľne tam už na to nie je určená tam už má svoje nejaké obmedzenia. Čo sa týka jazdy na vode, tak uh, tieto medceli veľmi dobre držia. Čo som veľmi počul, tak napríklad Karo 3 alebo Karo 4 nie, nedržia až tak dobre na mokrej vozovke, ale Karo Street. A ja osobne s tým mám veľmi dobrú skúsenosť práve na vode. Keď sa porovnáme v minulosti, keď som používal Heidenau, tak to sa nedá porovnať. Tie Heidenauvy sú niekde úplne dole, čo sa týka uh, gripu na vode a tieto mecellery sú rádovo veľa lepšie. Takže myslím, že voda ako náhle je iba tak mokro, tak to drží skoro ako na suchu. Ako náhle už je trošku tej viac vody, alebo už veľmi premočená tá, tá vozovka, tak potom samozrejme treba zvoľniť. Ale nepociteval som vôbec nejaké, že, nejaké extrémne šmýkanie na tej vode, čo by jednoducho bolo nebezpečné. Lebo špevaná, že uh, nejako nebezpečné na tej vode nie sú a myslím si, že ten grip na tej vode majú toľko slušný. Aby som ju iba nechválil, tak poviem aj negatívum. A začala sa mi trošku trhať, a sú to také malé trhlinky. Už urobilo mi to aj na tejto druhej sade. A keď som sa rozprával aj s chalami, čo majú napríklad Afrika sa to vôbec nerobí. Našiel som ešte jedno človeka, ktorému to robilo na GS-u, na BMWčku. No a ja si osobne myslím, taká moja domnenka, neviem či je to pravda, ale myslím si, že keď jazdívam napríklad tieto horské priechody a som naložený tá motorka všetko všude je so mnou a naložená má aj 350 kg. A tým, že tam sú veľmi dobré ostrie, tie Bremba, tak niekedy naozaj den skoro nádoraz na brzdy. A myslím si, že asi začína sa trhať, keď je, pre, no, preťažená. Keď je, keď je naložená tá motorka a jazdí sa s ňou naozaj na pilu a brzdi sa s ňou veľmi agresívne, tak vtedy a vtedy sa jemne začína trhať. Ono kúsok z toho tam vidíte kordy, to znamená, že je to celkom nebezpečné si myslím, ale... Mm, tá, tá pneumatika doteraz ani len kúsok nepustila vzduchu, takže jazdím s tým normálne ďalej. Už dve sady som takto, jazdím s takými jemnými trhlinkami a nejako mi to osobne nevadí. Ak rozmýšľate nad takou nejakou univerzálnou pneumatikou na cestov na enduro, tak myslím si, že Karo, Karo Street stojí za to jednoducho uvažovať na ňou. Samozrejme, aj na tom trhu je pomerne dosť konkurencie. Takže človek si môže vybrať, ale uh, osobne by som sa nebala aj tejto Karo Street. Takže toto bolo za mňa a ja teraz idem prezuť na Mitasy uh, e 07 Plus, s ktorými idem do Gruzinska, takže potom neskôr časom uh, vám prinesiem aj také moje skúsenosti práve s týmto Mitasom. Tak sa zatiaľ majte pekne. No a do komentárov mi ešte napíšte, že aké možno máte vyskúsenosti práve uh, s týmto Metzelerom. Možno pozitívne, možno negatívne. Takže uvidíte. Nezabudnite odobrať tento kanál a majte sa pekne. Ahojte.